السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا ريما عبد الرحمن ودي قناتي ريما عبد الرحمن. والنهاردة هنتكلم عن موضوع يهم كتير منينا. ليه الحاجة اللي بنتمناها ما بتحصلش? او ليه لما افكر في حاجة واكون عايزها ما قدرش احصل عليها? السر في كده الاعتقاد. يعني ايه الكلام ده? كل انسان بيعتقد بافكار وقيم معينة بيكون مسلم بيها. لدرجة انه بيصعب تغييرها. فاعتقاده او المعتقد القوي ممكن يوصل بيه لقمة النجاح او يوصل بيه للهلاك حسب ما بيعتقد ما بيطلبش الاعتقاد ان يكون ما نعتقده حقيقة ولكن ان احنا نعتقد ان هو حقيقة فبيثبت عندينا برضو الكلام كبير نفسره لما انا باجي اعتقد في نفسي ان انا انسان ناجح فاعتقادي ده بيولد فكر مستمر وبصدق نفسي في اللحظة دي إني أنا فعلا إنسان ناجح بيولد عندي فعل تلقائي فابتدي أتصرف تصرفات الإنسان الناجح والفعل بيولد نتائج، يعني عندما تعتقد بأنك ناجح ستنجح وعندما تعتقد إنك فاشل ستفشل، ليه؟ زي ما قلنا إن دايما. أنا لما أفكر بحاجة باستمرار فببتدي أفتح لها ملف في العقل الباطن ففتح الملف في العقل الباطن هيبتدي يترسخ عندي قيم ومعتقدات سبتة بناءً عليها بتدي أتصرف تصرفات تلقائية بتؤدي التصرفات والأفعال التلقائية إلى نتائج بحصدها وبيكون على حسب نوع المعتقد اللي أنا بفكر فيه نحكي قصه ظريفه وبسيطه ان كان في احد المرضى بيشتكي دايما من الام صداع والم في البطن ذهب لكتير من الاطباء وقدموا له علاج ما فيش اي علاج بيجيب معاه نتيجه ذهب لاحد الاطباء بعد فحصه الطبيب متاكد ان الشخص ده ما بيشتكيش من اي شيء ما عندوش اي مرض عدوي لكن هي المشكله ان هو عنده اعتقاد في داخله ان هو مريض وبيعاني من الامراض دي اللي لا يمكن شفائها فاقنع المريض بتاعه ان هو هيدي له علاج سحري مش هيلاقيه في اي مكان تاني غير عنده العلاج ده هيخليه يتخلص من الالام اللي هو بيحس بيها دي خلال اربعة وعشرين ساعه فعلا اداله العلاج المريض اخذ العلاج وبعد اربعة وعشرين ساعه زار الطبيب وقال له فعلا الاعراض دي راحت من عنده الطبيب هنا زرع معتقد داخل المريض ان العلاج ده سحري وده اللي بيعمله كتير من الصحراء وكثير من العرفين وكثير من الناس اللي بتبيع الاوهام ان انا بيقنع اللي قدامه ان هو فعلا عنده الحل. هو فعلا هيدي له الحاجة اللي هو بيدور عليها. هيجلب له حبيب هيجلب له رزق. الكلام اللي طبعا ايه? بنسمعه. الاوهام الكتيرة اللي بتحصل دي. ان الاعتقاد هو اساس النجاح. احذر. احذر ان انت تعتقد بنفسك انك فاشل لانك هتحصل على الفشل. لان الاعتقاد قانون من قوانين العقل الباطن. وفي صله اكيدة بين عقل الانسان وجسمه وبدليل على كده لما انا اكون بحس بحسيس سلبيه تذكر كده ونعمل تجربه مع بعض دلوقتي اني انا افتكرت شخص انا مش بحبه ايه الاحساس اللي انت هتحسه دلوقتي مجرد تذكرك للشخص ده هتحس ان انت صدرك ضاق وان عندك شويه الم في المعده وان حركه تشنج خفيفه فبالتالي ده احساس عندي متولد أنا اساسي في, حياة في, في العقل عندي وبأصبح معتقد فانا كل ما تيجي ذكر الشخص ده فببتدي اشعر بنفس الاحاسيس دي اللي ممكن تسبب لي ارهاق وتسبب لي تعب واحيانا بتجيب امراض. عشان كده احذر من الاعتقادات السلبية. اعتقادك انك ناجح هتنجح وتحصد نجاح. واعتقادك انك فاشل هتفشل وتحصل فشل. اعتقادك انك سعيد هتسعد وتحصل فرح وسعادة. واعتقادك بالتعاسة هتحصل نتيجته. للاعتقاد قوة كبيرة. قد يكون سبب في نجاحك في فشلك في سعادتك في تعاستك. ان استطعنا تغيير اعتقادنا هتتغير حياتنا. خلي بالك ان الاعتقاد السلبي هيحد من قدراتك ونجاحاتك اما الاعتقاد الايجابي هيخليك دايما ايجابي وصاحب مستقبل مشرق وهيساعدك على النجاح وهيزيد من قوتك غير معتقدك تتغير حياتك كان معاك ريم عبد الرحمن ودي قناة ريم عبد الرحمن